На фронт пішов добровольцем. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. У Хмельницькому запрацював новорічний табір для дітей. Хто може бути його відвідувачем та яка його мета. Десятикласник з Хмельницького з двома молодшими сестрами виготовляє вдома окопні свічки. Як між собою розподілили обов'язки. Дуже жалко, дуже жалко. Він такий відчайдушний. Такий і, навірно, його призвання таке, що захищати країну. Так про загиблого військового українського захисника Валерія Бережецького розповідає односельчанка матері Галина Возда. За її словами, військовий зголосився добровольцем захищати рідну землю після повномасштабного нападу Росії. Загинув герой на Донеччині. Дуже хороша людина, дуже такий доброзичливий, такий щирий. Ну, я не можу навіть слів підібрати, такою хорошою дитиною різ. Валерій Бережецький працював водієм тролейбусів та автобусів у Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» до початку повномасштабної війни, розповідає його колега Андрій Томчук. Він вирішив піти в армію захищати батьківщину. Залишилася дружина двоє маленьких дітей, три-півтора року. Валерій Бережецький проживав у Хмельницькому. У нього залишилася також мати. Військовому було 48 років. Він навчався у 25-й школі, розповідає однокласниця загиблого Олена Лукашова. 25-й школі імені Огієнка і 9-й – це збірний клас був. Добрий хлопчик і хлопцями бився, тому що дівчат захищав і отримав за це неоднократно від таких от мальчиків. Поховають загиблого героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. Станом на 26 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 102 600 російських військових. Противник втратив 3016 танків та 6017 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1996 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 одиниць, спеціальної техніки – 178. За 306 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Обереги, прикраси, іграшки на ялинку, солодощі та вироби хендмей. Такі товари продавали на різдвяному ярмарку, який організував благодійний фонд «Волонтери Поділля», розповіла Суспільному його волонтерка Анна Маєвська. За її словами, найдешевша річна ярмарку коштує 15 гривень, найдорожча – 2500. Під час попереднього ярмарку, який відбувся, 17 грудня, зазначає Анна Маєвська, вдалося зібрати 81 910 гривень. Усі кошти передадуть на потреби Збройним силам України. Сьогодні дитячий новорічний табір розпочинається заняттями для дітей на дрібну моторику рук. Хмельничани та переселенці роблять новорічні аплікації з ялинкою. Потім вихователі наносять дітям аквагрим. Хмельничанка Даша обрала малюнки із національною символікою. – Чому ти вибрала саме такий двір? – Щоб перемогла Україна, підтримку України. Альона приїхала з родиною із Харкова. Про своє рідне місто відразу говорить. Там уже бомбять. Ми там ще ігрушки внову в мене. Осталось багато ігрушок вдома, так? Да? Так. Да. Заняття для дітей проводять вихователі із всеукраїнського проєкту «Співдія заради дітей». Менторка зі зв'язків з громадськістю Оксана Берецька розповідає, для дітей віком до 12 років організовуватимуть майстер-класи, руханки та ігри. Ми використовуємо різні поробки – це дрібна моторика, це робота в команді, це робота разом з менторами. Сьогодні ми робимо ялиночку прикрасу для подарунку своїм батькам або рідним. Дитячий табір громадська організація «Територія Добра Поділля» організувала впередноворічний тиждень, аби діти, зокрема переселенці, які зараз на канікулах, змогли знайти для себе друзів та корисні заняття тут, у Хмельницькому, розповідає координаторка проєкту Леся Гаврилюк. Щоб вони могли поспілкуватися, навчитися українською мовою, це різноманітні дітки, і з гарячих точок у нас є дітки, і є і наші дітки, для загального спілкування, для розвитку. <звитку>, ігри, у нас буде навчання, ми пригласили багато дуже в нас буде тематичних занять. Леся Гаврилюк говорить, відвідування табору безкоштовне. Він працюватиме з 10-ї до 16-ї години до 30 -го грудня та зможе розмістити до 14 дітей. Їх також забезпечать обідами. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Клас миру відкрили у Кам'янець-Подільському. Після перемоги громади в міжнародному проєкті «Школа миру» у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 5 облаштовано дружній до дітей медіапростір. В одному з кабінетів зробили ремонт, встановили техніку та обладнання. Намалювали мурал на тему миру. Про це Суспільному розповів директор ліцею Юрій Бабчинський. Цей клас для тренінгів, це школа миру для віз'єднання і питання ідеї міру. Коли ми робили даний клас, чергово це в серпні було положено конкурс між учнями школи на красний малюнок на тематику Р. І виграла даний конкурс Поліна Тачук 9-го А-класу. І цей малюнок художник вже відобразив на стіну. Тренінги будуть проводитися не тільки для учнів і вчителів школи, але й для інших. За словами директора ліцею, проєкт реалізовано всеукраїнською громадською організацією поруч. Третю партію окупних свічок виготовив десятикласник Денис Мевх разом із двома сестрами – двоюрідною Аллою та рідною Ангеліною. Про це розповіла мама хлопця Інна Канюка. За її словами, перші дві партії – 55 свічок – вони передали волонтерам. Добре. Зробиш, то відкладай і наступного читай. 12-річна Радецька розповідає, що необхідно для того, щоб зробити окопну свічку. Ми спочатку підготуємо банки, потім нарізаємо картон, його складаємо і ну, в банку ложимо, топимо парафін і заливаємо парафін. Для мене важко вирізати картон, а це все цікаво. Ми взяли банку, картон у нас був, ну і ми, якщо нам не вистачає, ми докуплюємо, ну або кому не потрібно, беремо. Хоча п'ятирічна Ангеліна лише вчиться писати, вона виводить на аркушах паперу «Слава Україні! Смерть ворогам». Я пишу на бумажках, на заду, щоб вішати на антибаночки. Ми їх робимо для наших воєнних. Вони будуть освітляти там, де вони живуть. Будуть. Я їм допомагаю ломати свічки, писати, клеїти на баночки, допомагаю своїй сестричці. Брат дівчат, десятикласник Денис Мевх розповідає, побачив, як виготовляють окопні свічки в інтернеті. Вирішив спробувати, сестри підтримали. Ми завжди все разом робимо, 25 зробили, другий раз 30 і от третій раз зараз. Передали в захист об'єднаний захист на Кам'янецькій. Дякували волонтери в захисті так, за те, що ми таке зробили. Як розповіла Алла, майстерню із виготовлення окопних свічок розгорнули на подвір'ї Дениса та Ангеліни. За словами дівчини, із матеріалами їм допомагають діти та вчителі зі школи номер 7, в яких вони з Денисом навчаються. Ми попросили вчительки, щоб вона написала, і вона написала, і нам, ну, кого було, той дав. Класу школи нашої підтримували і говорили, що все класно, круто. Вчителька говорила, що ми герої. Телефоні ми зір портимо, а так то знаємо, що для наших військових це що можна, де і руки погріти, і, і собі якусь їжу зварити. Ну, а для нас це цікаво навіть. Перший раз було довго, ну, а так далі вже швидше. Мама Дениси та Ангеліни, Інна Канюка, каже, одразу підтримала ініціативу дітей. Почали збирати і в сусідів, і в родичів, в кого свічки, в кого баночки, ну, щоб не було що, що зробити. Ми будемо далі такі, збирати баночки, купляти свічки, бо в нас немає парафіну. Вдемо далі. За словами Інни Канюки, усім процесом виготовлення окопних свічок керує Денис. Він, от, якщо у нього задумка є, а вони допомагають завжди. Коли вже віддали волонтерам, то, звісно, вже трошки здивувалися, що вони займаються окремо. Дома самі, що ніхто їм не допомагає. Зараз такий час, я думаю, що тільки так треба допомагати, а в такому віці це дуже добре, щоб діти таким займалися. 28 виготовлених окопних свічок діти передадуть волонтерам. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Розумілися, розумілися, Традиційно з розминки починає тренування з бойового мистецтва «Комбат дзюдзюцу тренер, голова відокремленого підрозділу федерації «Комбат дзюдзюцу України в Хмельницькій області Олександр Марчук. Дійсно, треба розім'ятись гарно, розігрітися, щоб не отримати під час тренування травми. Потім, в цих хвилин 30-40, тільки у нас виходить на розминку. спочатку запустили Після розминки спортсмени Антон Марчук і Євгеній Кириченко відпрацьовують прийоми і готуються до нового змагального сезону. Цьогорічний їхній тренер Олександр Марчук називає надскладним. Цей рік ви всі знаєте, що розпочався дуже важко для країни, і для спортсменів, для тренерів. Тренування не були стабільно, не проводились. Да, якби там і світло виключали, і тривоги були. Попри це, каже Олександр Марчук, спортсмени готувалися до змагань. У травні два юніори області в складі національної збірної поїхали на чемпіонат Європи з комбат-дзюдзюцу до Іспанії. Це Марчук Антон, який зайняв перше місце у розділі Клос-Кантакт і «Фулконтакт», і представник міста Шепетівки, Карецький Олександр, який також став в категорії понад 82 кілограма в розділі клос-контакт і фул-контакт зайняв також два перших місця. У грудні хмельничанин Антон Марчук виграв срібло чемпіонату світу серед дорослих з комбат-дзюдзю. Був дуже сильний рівень чемпіонату: 30 країн-учасників. Всі збірні були дуже конкурентні, привезли сильних спортсменів. Майже у кожній категорії була висока конкуренція і. Було справді тяжко здобути результати, які ми здобули ще одним цьогорічним досягненням. Антона Марчука є присвоєння йому звання майстра спорту України з комбат-дзюдзю. Чіпнат Європи, перше місце, чімнат світу, друге місце, чімнати України, призові місця, перші другі місця. Тобто, однозначно, це саме є результативний рік за всю мою поки що не дуже довгу кар'єру. Найвищою метою, каже Антон Марчук, для нього є отримання звання заслуженого майстра спорту України. Показати високий результат на змаганнях різного рівня з комбат-дзюдзюцу наступного року планує майстер спорту України з вільної боротьби Євгеній Кириченко. Цього року розповів, через травму не мав такої можливості. Тепер надолужує на тренуваннях. Треба е, обов'язково два тренування в день. Зранку там, припустимо, зарядка. І там робота в залі, на вже боротьба і ударка. І е, саме головне, повинен бути режим, сон, харчування. Це саме таке головне. Наступні змагання з комбат-дзюдзюцу заплановані на березень. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.